Dorazili jsme do bivaku města San Salvador de Chuchuj. No a dostali jsme za úkol, protože jsme dostali americký a evropský peníze, abychom je vyměnili za argentinský respektive bolivijský. Jak se nám to podaří, to vůbec nevím. Jdeme do banky. Our case, our case. Je to takový trošku složitý úkol, běž vyměnit peníze, ono se to zdá jednoduchá věc, ale jsme tady ve městě poprvé, neznáme kriminalitu, nevíme v podstatě ani jaký je kurz, no a hlavně neviděli jsme nic o žádném bankovním domě, tak snad se nám to všechno podaří zvládnout a máme, jak tak koukám, už hodně málo času. Tak první rada, že už asi blížíme k centru. Vypadá to, že tu banku najdeme a my ji vybereme. <laughs> Where is the bank? A bank. Uh, you have to. Uh, right bank? Yes. Please, I have problem. Where is the bank? 50 metrůznal. Bank. Bank. bank. bank. Money. Change. Eee. Uh, makro. Uh, makro. Uh, is this is the bank? Si. No! Ma <laughs> Nevím, jestli nám důvodou počít. Možnou formou základy by pro nás mohl být hotel. To vypadá dobře, to Mhm. Mm no. Tak jsme si dali procházku a čekali jsme na to, až se tady na 17 hodin otevře. 17 hodin, a k tomu 4 minuty a. Zavřenou. Tak snad už ten, ten člověk, který tam měl být na tu správnou hodinu, že přijde, aspoň o chvilku později. Maňána. Jo, je Jdeme měnit money. 10.800 a třináty, tak to se asi už jídí, to tak to Tak si představte, jsme v cestovní kanceláři a paní říká, že spousta turistů z Argentiny jezdí do Prahy, do České republiky, protože Praha je krásné město a my Češi jsme úžasní chlapy. Teda holky jsou taky pětný, ale jste to funguje. Mám tu no peněz, úkol jsem splnil, jsem šťastný a jdeme do bivaku. Tak konec další kapitole. Ciao.